Bitno je možda napomenuti da za plate postoje različite neki limiti. Naime, plata ne može biti niža od, to je zarada, zato što postoji minimalna cena radnog sata koja je propisana zakonom. Znači, jedan recimo od, ovaj, od izazetaka može biti kada zaista radnik nije radio ovaj, dovoljno radni sati, to je nije bio u radnom odnosu, znači ako se zaposli pred kraj meseca i dobije... Obračun za pet radnih dana, 5 puta 8 radnih sata i zaista će samo na tih pet dana platiti poreze i doprinose, tako da će poreze i doprinose samo za taj mesec biti frakcija. To je recimo u skladu sa zakonom, plata dakle ne može biti niža od, osim ukoliko je u pitanju preduzetnik koji vrši isplatu lične zarade LZP, tada može biti u skladu sa jednim drugim zakonom niža od plata ukoliko je viša od određenih razplatnih razreda pojedine stvari se menjaju najme prestaje uvećanje poreza i doprinosa ukoliko iznos plate mesečni neto prelazi petostruki republički iznos dakle ukoliko neko ima neto platu veću od pet puta veću republičkog proseka na šesti put na sve ono preko tog iznosa platiće samo porez neće platiti doprinose na taj deo koji prelazi što Prevodu na srpski jezik znači da ako vam je plata 380.000 dinara, platit ćete poreze i doprinose u procentu u kome plaći i svi, ali ako vam je plata 1.380.000 dinara, na onaj milion preko platit samo 10% poreza na, na tu platu, nećete na taj milion uvećanja platiti i doprinose. Platit ga na jednom drugom mestu i nećete platiti doprinose, nego ćete platiti godišnji porez na ekstra dohoda građana, zato što plata s cela ulaz, neto ulazi u obračun godišnjeg ekstraporeza na profit na dohodak građana.